Ось така скриня у меноніцькій родині була символом добробуту. Вона вважалася особистою власністю заміжньої жінки та передавалася їй у спадок. Бокова стінка має рішалки, а тут ще рішалки, які пересуваються і теж мають гуки, на які можна було рішати одяг, таким чином у цей шкаф можна було повісити велику кількість одягу. Тут зверху ще є полиця для головних уборів, а в нижній частині є які могли складати зуття або якісь інші признаки. Старша наукова співробітниця відділу історії краю Запорізького краєзнавчого музею Ольга Чайка каже, музею люменоніти облаштували меблями власного виробництва. Меноніти – це сектанти-протестанти, це одна з течій анабаптізму, яка виникла в 16 столітті на території Голландії. В кожній менонітському домі були традиційні меблі. Це шлавбанки, канапи, на яких вони сиділи, а деякі шлавбанки мали шухляду, яка відкривалася, і там складали постільні приналежності. На цій нашій виставці представлені речі, які ми збирали протягом багатьох років. На цій виставці не тільки речі, які були закуплені в 199 році. Ви побачите дуже цікаві ці речі, які були закуплені свого часу на території Чернігівського району, там були Меноніцькі колонії, колонія Паства, в селі Далинському Запорізького району. Дизайнерка Катерина Вінніченко пошила для виставки одяг менонітів. Я шила спеціальний костюм для цієї виставки. Дівочки я шила спеціальний костюм для виставки дівчини-менонітки, і було цікаво попрацювати з фотодокументами та відтворити вбрання, яке колись носили жінки. І щиро дивувалася, що гарні жінки носили темні речі. Кілька днів ми працювали з фотографією, а потім протягом двох днів шили костюм. Все. Сподобалось все. Неочікувано такі аскетичні меблі. Гадала, що щось більш розкішне, а виявилось по-іншому. Пізнавально для першого разу. Особливо читала про менонітів останні роки. Мені подобалася їхня культура сім'ї. Мені сподобалася культура їхньої родини – з підростаючим поколінням, виховання, залучення до праці. Традиції сімейні – це те, що в них підтримувалося. Хочеться цю тему пізнавати більше. Ольга Чайка каже, виставка «Меноніт раціоналізм раціоналіст зі спаком» експонуватиметься кілька місяців, вхід вільний. Ольга Іванова, Геннадій Корчененков. Новини на Суспільному. Запоріжжя.